السلام علیکم ناظرین آج میں ہمارے ساتھ امان اللہ خان صاحب ہیں جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے سب آپ لوگ ان کو جانتے ہیں لاہور کی حردِ عزیز شخصیت جو یقینی سن سے جب آئے تو محبتوں میں آپ کی اس قدر اثیر ہوئے پھر لاہور ہی کے رہ کے رہ گئے اب تو ہم کہتے ہیں کہ آپ لاہور ہی ہیں جناب اچھا اب ماشاء ان کی بڑی گہری نظر ہے پورے خصوصاً معشت اور پالیٹکس کے اوپر جو کرنٹ افیئرز ہیں ان کے اوپر پڑی ان کی گہری نظر ہے تو آج ہماری ایک باہمی گفتگو ہے پاکستان کے جو دن بدن حالات اس قدر اندھوناک ہے جو جس کے بیان کرنا لفظ لفظ جو ہے وہ میرے پاس تو کم پڑ گئے ہیں اس کے لیے بول بول کے ہم لوگ تھک گئے ہیں تو خان صاحب کیا محسوس ہو رہا ہے اور یقینی جو انسٹیبلٹی آ گئی ہے آدمی استحکام ہے سیاسی حوالوں سے پاکستان میں ہاشمی صاحب استحکام پاکستان کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس ملک کو وجود میں آئے پچہتر چھتر سال تو بیت گئے لیکن بدقسمتی ہے اس خطے کے مسلمانوں کی کہ اللہ پاک نے انہیں ایک علیحدہ شخص اپنی شخصی بنیادوں پہ یعنی ایز اے مسلمان ان کو ایک خطہ دے دیا جی لیکن بھی اس لیے میں کہوں گا کہ اس خطے کے مسلمان اسے سنبھال نہ سکے جو وقار اس زمین کو ملنا تھا وہ ابتدائی سے الجھنوں کا شکار ہو گیا کیا ہمیں پاکستان کے بعد ایک قائد کی حیثیت میں ہمیں قائد اعظم ملے جو اپنے خونے جگر سے دنیا کے اس نقشے پہ ایک زمین کا ٹکڑا تو ہمیں دے گئے جو لیکن بنیادی طور پہ جو ایک نظام چاہیے تھا ہمیں وہ نظام ہمیں نہیں مل سکا جی کیونکہ یہ ملک تو جگیرداروں نے نوابزادوں نے میں اگلا لفظ نہیں کہوں گا کہ ان لوگوں نے بنایا تھا بالکل ٹھیک غریبوں نے سفید پوش لوگوں نے تو صرف خون دیا تھا جی اور خون کے علاوہ جو ان کے پاس اس ہندوستان میں چھوٹی موٹی و تھی تھیں وہ دیتی تھی جی وہ تو بچارے نقل مکانی کر کے ایک آواز یہاں پہ آ گئے لیکن انہیں کیا ملا ان کی اولادوں کو کیا ملا جی نہیں کچھ بھی ملا جی وہ بڑی بڑی جگیریں وہ بڑی بڑی وراثتیں وہ بڑے بڑے نوابزادوں کے نام وہ تو انہیں کو ملے جو ہندوستان میں سب کچھ تھے جی تو نہیں قیام پاکستان کی تقسیم تو ہونی چاہیے تھی ہندوستان میں سے ہمیں اپنا حصہ تو ملنا چاہیے تھا لیکن وہ زمین کا ٹکڑا مل گیا لیکن جو افلاس اور غربت پہلے دن سے ہمارے نصیب میں اس طبقے کو آئی و آج تک ختم نہیں ہو سکی جی نوابزادے نوابزادے بنتے گئے اور صنعت کار بنتے کار بنتے معذرت کے ساتھ میں ایک بات بڑی طلق ہے یہ تو بنا ملک نوابزادوں میں ہے اس میں جو کردار ہے یونیورسپلٹی کا ہے انگریزوں کا اپنا ہے اب تو یہ دستاز بام ہو چکی ہیں باتیں کوئی چیز مخفی نہیں ہے کوئی چیز چھپائی نہیں گئی یہ تو ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا اس بات کو ہمیں اچھا اصل میں بات ہم نے پاکستان میں اب ان لوگوں کو اب تو ڈسکشن ہماری ہو رہی ہے تو ان لوگوں کے ساتھ پٹرے کیا ان کو دکھا ملا جن کو اسلام کا نام کنارہ لگایا دیا گیا تھا جنہوں کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو جنت کی طرف لے کے چلے ہیں اس جنت میں جہاں حق کا آپ کو حقوق آپ کو مل جائیں گے جہاں اسلام کا بول بالا ہوگا تو نہ اسلام نظر آیا نہ حق ملا تو لوگ تو رول گئے تو یہ تو ان وڈیروں نے سرداروں نے حکومت بنائی تھی نہیں ہے دیکھیں آپ کی بات یہاں تک ہے یہ سچ ہے کہ جنہوں نے بنائی تھی جنہوں نے لگایا تھا انہی کو ملنا تھا ہمیں کہاں سے ملنا تھا جب وہ لوگ سن رہے ہیں نراض نہ ہوئے گا آپ اگر آپ مولان ابوالکلام آزاد کی وہ کتاب انڈیا کو اگر آپ پڑھ لیں تو جس نے نہیں پڑھی وہ تاریخ ہے پاکستان تاریخ کے اوپر اس کو کوئی علم حاصل ہے ہی نہیں کو دسترس ہے اگر وہ مولانا ابوال کلام آزاد مرحوم کی اس کتاب کو نیک لوگ تھے ولی لوگ تھے وقت سے ابوال کلام آزاد نے وہ بات جو کی تھی نہیں نہیں وہ دیکھے وہ تو پینتیس سال کے بعد ہی اس پہ عمل درآمد ہم کروا دیا ٹھیک ہو گیا کہ پاکستان کا سانے میں دیکھیں ایک سانے ہمشن کی پاکستان جو ہے وہ تاریخ کا ایک حصہ بن گیا اور مولانا بلکلام ازاد کے وہ الفاظ جو تھے ان کو اپنے اس انداز میں پیش کر دیا جو انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہو گیا بات اتنی آ رہی ہے کہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ جو اس سانیا کیا ہے برے سریر کے مسلمانوں کے ساتھ آج ہندوستان میں جو مسلمان ہیں ان کا قتل عام ہوتا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن وہاں ایک اور مسئلہ ہو گیا ہے اب ایک اور بات جب وہاں کی لیڈرشپ یہ کہتی ہے جب آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ایک دہائی پہلے جب وہ جہاں آئے تھی وہاں کی مسلمان لیڈرشپ پاکستان آئے تھے تو ایک مذاکرے میں جب فرید پراچا صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ جی انڈین کے مسلمانوں میں سر بڑا ظلم ہو رہا ہے اس نے کہا دکان اپنی گاڑی بند کر دیں ہم مسلم ہندوستان کے مسلمانوں نے جینا سیکھ لیا ہے ہمارا فکر نہ کریں اپنا فکر کریں کیا آپ کو اگرے اگرے اگرے دیکھیں یہ بات ان کی سچ ہے انہوں نے دشمنوں میں بیٹھ کے جینا سیکھ لیا ٹھیک ہو گیا اپنے دین کے دشمنوں अب... سے اپنے معاشرتی ہے, تو یہ ہے کہ پاکستان میں انسٹیبل کیوں ہے کہ یہاں ہم نے کبھی بھی یہاں ملا ملٹری اور جاگیرداروں کا اتحاد رہا ہے ہمیشہ اور کس کے خلاف رہا ہے عوام کے خلاف رہا ہے اور جس کی وجہ سے استقام پیدا ہوتا رہا ہے سیاسی سے اور کیا نہیں ہم لوگ جانتے کہ پاکستان میں ہمیشہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کو اسلام کے نام پر وطنیت کے نام پر بار بار دھوکہ دیا اسی کو کارڈ کو استعمال کیا خواجہ محمد علی جنات ہیں کیا وہ آج بھی ہے آج نہیں کہہ دیا تھا محمد علی جنان نے کبھی یہ بات نہیں کہی پہلے معذرت کے ساتھ جی نے کیا تھا دیکھو انہوں نے جو بات کہی تھی کہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست چاہیے جہاں اسلام کو ہم نافذ کر سکیں دیکھیں دکھائے دکھائے اسلام کی بات انہوں نے اتنی زیادہ نہیں کی ایک کے ساتھ اسلام کی بات تھا, ہمارے اس جو ہندوستان کے علماء تھے علماء جو تھے دیکھیں, ان میں علماء میں بھی تفریق تھی جو کانگریس میں تھے ان میں بات نہیں بڑی معذرت میں اگر آپ سے معذرت پہلے پیش پہ کی آپ دوستوں سے بھی اور صاحب سے جناب یہ تو بہاریوں کا بنایا ہوا <laughs> بہاریوں کا بنایا ہوا پاکستان اور یہ نارا بھی ان بہاریوں کا حضور کا بات اتنی آ رہی ہے کہ پاکستان بن گیا جی. پاکستان بننے کے بعد دیکھیے جن لوگوں نے پاکستان بنانے میں اپنا کردار کی ادا کیا تھا وہ آپ کی بات صحیح کہ وہ انگریز تھے مالک تھے ہندوستان کے جی. جنہوں نے جتنا حصہ دینا تھا جس انداز میں دینا تھا وہی وہ دینا تھا جی. پھر مسلمان جتنے بھی تھے اس وقت کے وہ خواہ ادھر تھے یا ادھر تھے وہ ذہنی طور پہ انگریز کے غلام تھے جی ٹھیک برکرس غلام برکرس تھے برکرس انہوں نے انگریزوں کا نظام پاکستان میں نافذ کرنے کے لیے کوئی عہد کر رکھا تھا کوئی ایگریمنٹ کر رکھا تھا کہ وہ ہندوستان میں تو نافذ نہ ہو <سؤال> سکا پاکستان میں انگریزوں کا نظام نافذ ہے آج بھی پھر آپ مان لیجیے خاصا مان لیجئے مسابقت کی دوڑ سے راہ فرار اختیار کرنے والوں کو اپنی ایک پراگاہ چاہیے تھی جنہوں نے ہاں آپ یہ بھی یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں ماننا صحیح ہے میں ماننے کو تیار ہو گیا دیکھو پاکستان جس خطے کا نام ہے وہاں بات بانت باندھ کے لوگ کٹھے ہوئے ہیں کوئی ایک نسلی قوم تو یہاں پہ ہمارے پاس نہیں تھی دوسری بات ہے کہ ذہنی طور پہ قیادت اس زمانے کی نواب زادے اور وہ بڑے بڑے لوگ تو آپس میں مل گئے اپنے مفادات کی خاطر لیکن عوام کو راستہ نہیں دیا لوگوں کو راستہ نہیں دیا لیکن یہاں کے لوگوں کو پاکستانی نہیں بننے دیا بالکل ٹھیک ہے پہچان آج بھی وہی ہے کہ تم سندھی ہو تم بلوچ ہو تم پٹھان ہو تم پنجابی ہو جب یہ تفریق پہلے دن سے ختم نہیں ہوئی تو اس تفریق نے اس پاکستان کو اقوام میں بٹا ہوا ہے بلوچستان کے اندر بھی ہے اب جذبۂ محر کا کون سا تھا اس وقت جو پاکستان کو انٹیکٹ رکھے جو عوام کو پاکستان کے ساتھ محبت اور ان کی استوال رکھیں اس پاکستان کے ساتھ پاکستان کو انٹریکٹ دیکھیں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جب ہمارے بڑے کہتے تھے نا کہ بن کے رہے گا پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہمارے بڑوں نے تو اس بات کے پر ووٹ دیا رہے سے دوستان سے لیکن جن لوگوں نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس میں ایک جماعت اسلامی کے لوگ آج تک ہی نعرہ لگا رہے ہیں انہوں نے سلوگن بنا رکھا ہے کیا اس پہ کبھی عمل کیا ان لوگوں نے ان دینی جماعتوں کا کردار کیا رہا ہے اب تک پاکستان کے لیے जी. اصل میں دین کے ٹھیکے نے پاکستان کے لوگ کی تربیت کرنی تھی سیاسدانوں نے نہیں کرنی تھی یہاں جماعت... علماء دین جتنے بھی ہیں جتنی بھی دینی جماعتیں ہیں ان کا پاکستان کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ اچھے خیالات مجھے اچھے خیالات ہوں بھی صحیح لیکن ایک بات ہے دینی جماعتوں نے اسٹیبلشمنٹ کے پریشر گروپ کے طور پر کام کیا ہے نہیں جماعت کے طور پر بھی کام نہیں کیا بالکل آپ صحیح کے طور پر اور تمام مارشلائی حکومتوں کے حصہ دار رہے ہیں ان کے مفادات کی نگہداشت کرتے رہے خواہ وہ جماعت اسلامی ہو خواہ کوئی جماعت بھی ہو انہوں نے عمومی طور پر یہ دیکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے وہ الیکار بن کر ایز اگر دینی جماعتوں کا مشرقی اور مغربی پاکستان میں کوئی اجتماعی کردار ہوتا تو ثانیہ مشرقی پاکستان کبھی نہ, نہ ہوتا نہیں میں ایک اور بات کرتا ہوں دیکھیں ابھی آج یہ بات سوچ رہا تھا جب آ رہا ہے آپ کا کرارداد لاہور پیش کر رہا تھا آپ سے عمل کی بات کر رہا تھا نواز شریف کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو چکے تھے تو کس نے قاضی حسین احمد ملوم کو کہا تھا کہ آپ جلوس نکالے آپ پروٹیسٹ کریں اور وہ کن کی اشاروں پر پورا تاراج کیا جا رہا تھا راہل کا امن و امن تاراج کیا جا رہا تھا کن کے دماغ اور موجود ہے کہ اس خطے کا امن کون لوگ نہیں چاہتے کا امن کون لوگ نہیں چاہتے میں کہتا ہوں ایران نہیں چاہتا اگر یہاں خوشحالی ہوگی تو ایران کو نقصان ہوگا جی میں کہتا ہوں کہ اگر یہاں پر خوشحالی ہوگی ہو سکتا ہے کہ عرب ریاستوں کو نقصان ہو جائے اس خطے میں خوشحالی آئے گی تو ہو سکتا ہے امریکہ کو بھی نقصان اگر اب یہ چیزیں یہ تھی بیس سال پرانی پاتے اب جو پاکستان ہے جو پاکستان ہم نے جہاں سے گفتگو آغاز کیا اب پاکستان کسی اور کرتاب میں پڑھ چکا ہے اب چیلنجز کچھ اور آ چکے ہیں اور چیلنجز وہ ہیں جو ہم سے حل نہیں ہو پا رہے آج ہمیں ستر کی دہائی میں رشیا کے ساتھ جو آمنے سامنے کھڑا کر دیا گیا پہلی بات میں کہوں گا ہماری تباہی کا آغاز جو ہے نا ان کوتوں نے کیا جنہیں ہمیں کھڑا کیا ہمارا رشیا کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں تھا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں تھا آج جب رشیا موجودہ حالات میں ہمیں کہہ رہا کہ تیل لے لو اس ڈسکاؤنٹ میں لے لو جو ہم دنیا کو دے رہے ہیں ہم سے گیس لے لو ہم سے اپنی خوشحالی کے راستے نکال لو دیکھو ہماری رشیا سے کوئی دشمنی نہیں تھی ہمیں تو استعمال کیا ہے اور استعمال کرنے والی قوتیں جو تھی نا وہ پاکستان میں بھی موجود ہیں اور باہر بھی موجود ہیں تو کیا نے اپنا اپنا حصہ وصول کر لیا کیا جیسے ہم نکل چکے ہیں نکلے نا ना, ना, تو اس پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیکھئے آج وہاں شادیاں نہیں بچ رہی ہیں آپ کو پتا ہے کہ شباز شریف صاحب نے جب کہا کہ ہم نے تین جگہ لڑی اشارہ پانچ سا دیا پانچ یوں کے کیا منہ کہا کہ تین جگہ لڑی اور <تصفح> کہیں ہم تین جگہ لڑی اس پہ ہمیں جو ہمیں اس کی قیمت ادا کرنی پڑی وہ غربت افلاس محرومیاں مسائل بہنگائی اور بہت کچھ ہمیں پاکستان کی قیمت ادا کرنی پڑی اس سے کہا ہم عمل کے لیے آپ خواہاں ہیں تو اس کا تمسکر پھر اڑایا گیا انڈیا میں اور ساتھ ہی جب وہ موصوف پہنچے پر لاہو پاکستان تو یہاں کا دینی جماعتوں کو اور کچھ اور قوتوں کو یہ بات حضر نہیں ہو پا رہی تھی اس کو پھر کہنا پڑا پاکستان آ کے کہ جی آپ 370 اٹھا لیں کشمیر سے پھر آپ کے ساتھ عمل ہوگا انہوں نے کہا جی یہ تو خود کلامی والی صورتحال ہے نہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ عمل کون کہہ رہا ہے کہ ہم سے ہم مذاکرات کریں انڈیا تو نہیں چاہ رہا آپ سے مذاکرات کرنا نہیں چاہ رہا نہیں آپ سے وہ چاہتا ہے آپ خود کلامی جیسی صورتحال ہے خود اپنے آپ کو سوال کرتے ہیں خود ہاشوی صاحب یہ سب کچھ کی ہوا ہم نے اجتماعی طور پر ہماری دونوں سیبلشمنٹ اور سیاستدانوں نے اس قوم کو اس نہج اور اس مقام پہ کہ آج انڈیا ہم پہ اگر ہنسے گا نہیں تو کیا کرے گا آپ کے پاس کتنے چار ارب ڈالر یعنی کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ کیا اوقات کیا اس پاکستان کی رہ گئی چار ارب ڈالر کوئی ہے اور چار ارب ڈالر تو ہندوستان کے وہ سرمایہ دار ٹاٹا فاٹا جتنے بھی ہے ان کے پاس تو پانی بیس ہزار پانچ سو اکتر ارب ڈالر ان کے پاس فورن ریزرو موجود ہے سر موجود ہے اور ہمارے پر ہم پر چار ارب ہم ڈالر بھی ہمارے مانگے آ رہی ہے کہ اس مقام پہ ہمیں کس نے پہنچایا اس قوم کو اس میں وہی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ جن لوگوں نے اپنی بغلوں میں فائلیں لگائی اور دروازوں پہ کھڑے ہوئے اور اس ملک کے سب سے بڑے سیاستدان بنے اور آج بھی ان کی کوشش یہ ہے ہمیں اقتدار دوبارہ دے دیا جائے گا کہ خان خان کو کو کو کی ضرورت ہے وہ اس مجھے جلدی سے جلدی اقتدار ملنا چاہیے نہیں میاں نواز شریف بھی اسی زمرے میں آتے آپ ان پر لالت کیوں نہیں بھیجتے لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ اب عوام جو ہیں پاکستان کے وہ بڑے مسائل اور مسائل کا شکار ہے ملک میں آٹا نہیں ہے ملک میں چینی نہیں ہے ملک میں پیاز تین سو روپئے بک رہا ہے دیکھیں عام جی بندے کی کیا اوقات رہ گئی ہے کہ وہ صبح ڈبل روٹی کا ناشتہ لینے جاتا ہے تو وہ ڈبل روٹی جو تیس چالیس پچاس روپئے کی ہوتی ہے वो आज सौ रुपए की मिलती है छोटी डबल रोटी है।, है वो घर के आठ अफराध के लिए क्या है कुछ भी नहीं जी। अगर वो बेचारा एक दर्जन अंडे लेने जाता है वो, वो दूध लेने जाता है एक लीटर तो एक सौ साठ रूपए का जी। देखें <laughs> हालात जवाब जवाब दे, दे गई और बेरोजगारी की हालत है छोड़े बाकी लोगों आपकी इन्फ्लेशन पाकिस्तान की तीस फीसद اور انڈیا کی چار اشاریاں آٹھ پرسینٹ آپ دیکھیں تو صحیح مہنگائی کا ریٹو تیس فیصد اور میں ہاشمی پر... صاحب ارض کروں کہ اس ملک میں اب کسی بڑے انقلاب کی ضرورت ہے معاشی بھی اور فزیکلی بھی اس کی جینس میں ہے پرابلم ہے میں ایک بات بتاؤں یہ انقلابی نہیں دیکھیں یہ جب ادھر سے اشارہ ہوگا نا مالک کی طرف سے اشارے کی بات ہے ساری دیکھیں علماء دین سب سیاسی دینی جماعتیں اس ٹائم اپنے کردار سے باہر ہو چکی ہیں وہ انڈسٹری بن چکی ہیں بن چکی ہیں جماعت کے ایک ایک کرندے کی ترخواہ تین تین چار پانچ پانچ لاکھ روپے آئے وہ کہاں سے آتی ہے ان کو ایسی ٹھیک ہے آپ مزارات کے جتنے بھی مزارات ہیں ان کو دیکھیں وہ انڈسٹری بنی ہوئی ہے کہ مجھے ایک مزار کا پتہ لگا کہ ایک مزار کو چار کروڑ تین کروڑ روپیہ مہینے کا چندہ پڑتا ہے وہ چندہ اس شہر کے عوام میں تقسیم کر دو ان کی بھوک ختم کرو یار لیکن وہ جو زیادہ بیٹھے تجوریوں میں جو زیادہ نشین بیٹھے ہیں اگر ان کے گھروں میں آپ کھانے دیکھیں مہمانوں کے کھانے دیکھیں جو ان کے آتے ہیں کہ چار چار ڈشیں سامنے رکھی جاتی ہے وہ خدا را اس مزار کے اوپر جو مجابر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چنے کی دال اور روٹی کھلائی جاتی ہے چلے اچھا یہ تو ہوا دیکھئے لیکن نہیں یہ جو پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے وہاں سے اس کو کہیں لگ جانا چاہیے عوام میں لگنا چلے یہ تو یہ ہو گیا نا لیکن مین جو چیز ہے نا وہ پاکستان کو اس گرداب سے نکالنا ہے کیا کون سا ایسا فارمولہ ہے وہ تو ہمارے پاس نظر نہیں آ رہا مایوسی کا یہ عالم کہ آج آسٹریلیا کینیڈا میں سٹوڈنٹس ویزے کا 94.60 فور آپ کی ریفیوزل ہو رہی ہے آپ کو ویزا کوئی نہیں مل رہا وہ بچوں کو ویزا نہیں مل رہا ان کو ریفیوز کیا جا رہا ہے سر ہوا کیا ہے کہ آپ برطانیہ میں دیکھ لیں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں کی خود اپنی انڈسٹری بند ہو گئی ان کے اپنے معاملات خراب ہو گئے اب وہاں جو بھی ہمارے طالب علم جاتے ہیں ان کا پہلا ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہم جاتے ہی کہیں لیبر کریں نوکری کریں اب اتنے کے ویزے ایشو ہو چکے ہیں اتنے کے لوگ جا چکے ہیں کہ مجھے میری اطلاع کے مطابق کہ وہاں جہاں جہاں ہمارے بچے کام کرتے ہیں نا اب ان کی تنخواہیں نہیں دیتے وہ دو دو مہینے کی تنخواہیں نیچے لگاتے ہیں وہ بچے اب خراب ہو رہے ہیں وہاں پہ پریشان ہو رہے ہیں yeah, اب وہ ساری <laughs> چیزیں برٹش گورنمنٹ <laughs> کو پتہ ہے کینیڈین گورنمنٹ کو پتہ ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا کہ روک دو اس کو اب. روک دو یہ نہ ہو کہ ہمارے بھی یہاں کے حالات مشکل خراب ہو جائیں لیکن پاکستان میں بے کی انتہا ہو چکی ہے انتہا ہو چکی ہے اور اس لیے دیکھیں اب اس کو اس کام کو اگر سنبھالنا ہے نا ایک بات دیکھ میں رکھیں اس ملک کی دونوں اسٹیبلشمنٹ انصاف کر لیں اپنے ساتھ یہاں کے سیاستدان ایک دوسرے کا گرے جو پکڑا ہوا ہے نا اس کو چھوڑ کر بغلگیر ہو جائیں اس ملک کے لیے اور ایمانداری سے ہوں آپ انصاف انصاف کے نعرے تو لگا رہے ہیں لیکن آپ کے پاس انصاف والی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی آپ نے کیا انصاف کیا کتنا پیسہ اکٹھا کیا تھا کتنا پچیس ارب ہے وہ پچیس ارب کہاں ہے سندھ کے لوگ ڈوبے ہوئے اور وہاں صورت دیکھو میں وہاں کا رہنے والا ہوں ہمارے علاقوں میں فصلیں نہیں اگائی جائیں گی گندم نہیں اگائی جائے گی دیکھیں آپ سکھر سے شروع ہو جائیں ہمارے کھجور کے باغوں میں ابھی تک چار چار فٹ پانی ہے کھجور ختم ہو چکی ہے کیلے کے باغ ختم ہو چکے ہیں ہری مرچ یعنی جتنی سبزیات پوری دنیا کو ہم دیتے تھے کے لوگ وہاں اب اس سال تو سبزیوں کا کچھ نہیں ہوگا آخر یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان لوگوں کی امداد ہونی چاہیے تھی شکر وہ نہیں ہوئی اتنی سردی میں میرے علاقے میں خوشدار کی سردی پڑتی ہے ہوائیں چلتی ہیں میرے علاقے سندھ کے اندر کوئٹہ چلتا ہے ہمارے سندھ کا پانی جم جاتا ہے یار لوگ کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہوئے ہیں خوراک نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو عمران خان صاحب یہ پیسے کیا کر رہے ہیں یار جاؤ اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرتے اور آپ کے ووٹ بڑھتے لوگ آپ کے نعرے لگاتے سندھ میں اچھا ہمیں ہم ام سب سمبھ کرتے ہیں دوستوں آپ نے یہ بات جو خاص صاحب نے لاسٹ میں کی وہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہوش کے ناقب لینے ہوں گے ان کو عہد کرنا ہوگا کہ وہ نیوٹرل ہے تو پھر نیوٹرل ان کو رہنا چاہیے اور قوم کے فیصلے قوم کو کرنے تھے میں خوان صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ان شاء اللہ آپ کے شکریہ شکریہ آپ نے اچھا ہاں کمنٹ باکس میں آپ نے کمنٹس اپنے ضرور دیتے ہیں بہت شکریہ